Želite li vidjeti Top 10 najmješćavijih pasmina pasa na svijetu? Postoje prirodno mišćavi psi koji se ističu svojom snagom i čvrstinom na drugim pasminama i ako tražite jakog psa tada će vam se zasigurno svidjeti ova lista. Pogledajmo sada Top 10 najmješćavijih pasmina pasa na svijetu. Na desetom mjestu nalazi se pasmina Rottweiler. Rottweiler pas slovi kao opasan i agresivan. Također, ovi psi su mišićavi i snažni što ih čini dobrem svima čuvarima. Teže od 35 do 60 kg te su visoki 56 do 69 cm. Na devetom mjestu liste nalazi se pasmina Argentinska Doga. Argentinska Doga je mišićavi i snažni kućni ljubimac koji je poznat po čvrstini i jačini ugriza. Težina argentinskih doga je oko 35-45 kg, a visina oko 60-68 cm. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina Doberman pincher. Dobrman je poznati kao vrlo pametni, snažni i zaštinički nastrojeni pas čuvar. Također na slikama se često vidi njegov snažni i mišćavi oblik tijela. Težina dobroman pasmine pasa je oko 32-45 kg. S druge strane visina ovih psa je od 61 do 72 cm. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina Cane Corso Pass. Cane Corso Pass je vrlo cijenjen italijanski mišićavi mastiff koji slovi za jako dobrog kućnog čuvara. Ima vrlo snažan ugriz i zasigurno se može suprotstaviti svakome tko ugrozi njegovog vlasnika. Težina Cane Corso pasa je oko 40 do 50 kg, a visina oko 58 do 70 cm. Na šestom mjestu liste se pasmina Engleski budog. Engleski bulldog je zdrav i mišićavi pas te vrlo popularan kućni ljubimac u svijetu. Ovi poslušni i odani ljubimci dobro se prilagođavaju na život u gradu i na selu. Težina engleskih budoga je oko 18 do 26 kg, a visina oko 31 do 40 cm. Na petom mjestu nalazi se pasmina pasa Njemački bokser. Njemački bokser pas je izuzetno privrženi i dobar kućni ljubimac. Iako su ove kao agresivniji psi, oni zapravo samo žele zaštititi svoje vlasnike. Njemački bokseri su snažni i mišćavi psi koji zasigurno mogu biti dobri čuvari. Težina njemačkih boksera je oko 25 do 32 kg, a visina oko 53 do 63 cm. Na četvrtom mjestu nalazi se pasmina pasa Američki Staffordski terijer. Američki Staffordski terijer je snažni, lijepi i dobar kućni ljubimac. Ipak u prošlosti su se koristili u borbama pasa. Ovi psi su jako prijateljski nastrojeni prema ljudima te neprijateljski prema drugim životinjama. Težina američkih staforskih terijera je oko 28-40 kg, a visina oko 43-48 cm. Sada slijede top 3 najmješćavije pasmine pasa na svijetu, spremni? Na trećem mjestu liste najmješćavijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina američki pitbull terijer. Američki pitbull islove ovaj kao najopasniji psi na svijetu, a jedan od razloga je njihova snaga. Ipak, reputacija je često nezaslužena i za loše ponašanje krive se upravo njihovi vlasnici. Težina američkih pitbull terijera je oko 14 do 30 kg, a visina oko 43 do 53 cm. Na drugom mjestu liste najmješćavijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Bulli Whippet. Vipet pasmina razvijena je u 19. stoljeću za potrebe sportskih utrka pasa. Genetske mutacije koje se pojavljaju kod pojedinih pasa uzrokuju udvostručenje mišićne mase. Ovi mišćavi psi nazivaju se buli vipet i posve su zdravi. Jedini problem koji se ponekad javlja su grčevi u ramenu i bedru. Ipak ovi izuzetno mišćavi psi nalazi se drugi na ljestvici najmišćavijih psa na svijetu. Težina buli vipet pasa je oko 7 do 20 kg, a visina oko 44 do 51 cm. Najmišćaviji pas na svijetu je Američki Bully. Američki Bully je rasa pasa poznata po snazi i mišćavom izgledu. Ovi psi su stvoreni s ciljem da budu dobri obiteljski psi. Oni su izuzetno snažni, mišćavi i agilni. Težina Američki Bully pasa je oko 30 do 40 kg, a visina oko 33 do 50 cm. Ako tražite jake, čvrste i prije svega mišćale pse, tada ste zasigurno pronašli psa koliko želite, zar ne? Ako niste tražili psa onda se nadam da ste uživali u listi top 10 najmišćalijih pasmina pasa. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 10 najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najsvađih, najpametnijih, najpopularnijih i najmanjih pasmina pasa na svijetu.